يستر آه يسترك تحيه للشباب الله يحفظك واه چلنا نتم هنا خو اريد 20 درهم 20 درهم صحتك يا ساد زوينين مناسبة ديال العيد هذه بارك الله آه. معايا هذا الله يحفظك وقفه واحد شويه ما غاديش نشد لك زوين آه. آه. آه. ما بيش خويا الله يستر لك الله يحفظك خويا الله يحفظك هذا شنو هو هذا؟ هذاك الشورت شورت؟ اه هذاك الفرشود راه بعضنا ضويرة شويه ودابا علاش ما بيناش نجينا شويه بكري منين كي كيكونو كيعمر كيولي العيالات هنا وداك الشيء ما... راك عارفين لمشاو تدخلو لك العيالات الفيديو صافي كريته صافي ما داك الشيء لاجينا شويه بكري فهمتي الله يستر لك خويا الله يحفظك الله يستر لك الله يستر لك اخويا الله يحفظك الله يحفظك خويا شحال هاد السلعه هادي؟ هادو صغار درهم اه زوينين هادو بالنسبه للبنات ياك اه البنات شد افتح لي انا بعد شويه لهي اه ما ارتاح هادو شحال قلت لي زوينين زيد هادو هادو بنات كاملين ياك 70 درهم زوين صح وهذا هذا شو هو بحال بحال اه بحال هذا بحال كلشي 70 درهم لك زوين و لهادوك? هادو هادو شحال 3000 هذا 30 درهم كل اه 30 درهم زوينين الجديد؟ مازال شويه مازال ما والو هذا الشيء جديد هذا آه. آه. الشيء آه. جديد مزيانه خير الله الله يسر لك الله الله الله 500 درهم؟ آه. والله إلا مرخص بالله. غلي موبيل كساش ياك؟ والله إلا بصحتك والله. خاصك دابا شوف خاصنا نعرفوا الموقع ديالك أو حدا الصيدالية هاذ آه. السيد هذا. الصيدلية بالضبط. هذا المختبر آه ديال سمي شوف ديال أه أو هنايا. إذا شي حاجة عند هاد السيد هذا. اللي نشوف الله يستر عليك فتح. وخا نخدموك شوية مانا. ما صبر لينا وصافي. الله يرحم لك الوالدين. زيد هذه البنيات الكبار هذو الكبار الكبارة يعني الكاليتي كلها آه شد هذا الميك وستين هدو وستين وستين جبت كان شو جبت جبت, جبت. <تصفيق> ما <باشي> <تصفيق> بالله جامعة. هاذي هاذي وحدة هاذي هاذي هاذي هاذي هاذي احنا هاذي هاذي هاذي هاذي هاذي هاذي هاذي هاذي هاذي هاذي زيان. زيان. هاذي هاذي هاذي هاذي هاذي هاذي درهم هاذي هاذي الله يسر ليك، الله يحفظك، الله يسر ليك، هذي شحال قلتي لي يا خويا 40 درهم هادو 40 درهم، السريويل ديالها آه، هذو بالنسبة للبنيات ياك؟ آه هذيك الدراري ريحتها 40 درهم، وكاين داك الشيء وحدها 25 درهم، وكاين ناخذهم أرقام ب 400، زوينين هذيك 20 درهم، مزيان جي جي نسبة ديال بالنسبه لاخوان السيد هذا المحل ديالو هنا جينا القيسارية ديريكت اللي خاصه شي حاجه راه غادي يجي يلقى عند هذا الراجل عنده حويجات زوينين ناضي. بالنسبه اللي عنده وليدات صغار يجي يتقدى حنا غنسهلوا عليكم المؤموريه نعطيكم الثمن من هنا اخر ثمن الثمن ديال البيع ها ياك هو 40 درهم 40 درهم اللي بغيتي الله ييسر لكم هذه 30 درهم هذه 30 درهم هادي 30 فين اللي 30 درهم اه بس شوف 30 درهم هادي 30 درهم باللوان 30 درهم 30 درهم هادي 30 درهم 30 درهم ركلا من هاك ركلا اه انا بغيت نركز على الحوايج ديال الدراري الصغار هاد 30 درهم مول واعر شكل الموطيل فيهم اه كي داير ها هو مول داك السروال ديال الفول الحولي كاين في الحولي كاين في الرحم هذاك <تأكد> دا منشطون خليتي سالي هذاك حنا تلفنا الحولي حنا اه 30 درهم دابا نديرها كامل 30 درهم هاجي ها؟ 30 درهم. 30 درهم. في اللون ديالها لا كم من عام ثلاثة عشرة. درهم. هذه هادي حقل كذي هذه درهم. 90 درهم. آخر سامن دي على هادي هذه درهم آخر سامن. آخر سامن. ها. ثمن ما هادو 20 درهم شرط صوب واحد. هادو سيره وستة عشرة.فتح جان شو الله يساعديك. زين. في اللون دي رقم. دي لي طاي. أخر ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها درهم ها ها الله ها هذا ها ها ها ها ها ها ها الله ها ها زوين ها هادو كاصوات ديال درهم 60 درهم؟ اه بلاطي كاين هذا الله باش يبان واحد 16 بوديات بوديات هذا اوكي آه في المهم الاخوان عجبتك شي حاجه السيده و راه هنا كاين التويس الشارع راه باين هذه الاخوان 130 وهذه زدين هذه ميتين وعشرين. وهاد هادي كومبلي؟ هاذ البيسه هاذ. هاذ 5000 ريال هاذي 5000 ريال. هاذي 5000 ريال. هادو ألفين وربعمية درهم هذا. أوكي. دابا التمن دابا مناش كيبدا دابا هذا؟ ولاو التمن ديالها هذا. هادا دابا اللي الفوق فوق ديال الدرابيه الصغار هاك هاك هاك هاك هاك هاك هاك هاك هاك هاك هاك هادشي ديال لي فام صح؟ ها فام هنا ياك هما اللي كاينين، الله إلا بصحتكم بالله، خد الثمن وخالتي؟ ما خويا لا الريكلان، زلي اللي بغيتي، مزيان بصحتكم الله إلا بصحتكم، ما شي حاجة مفتوحة والو؟ هادشي هذا اه الصغار سيدو دابا ولادو وبنات لا غير البنات ها هي حنا كان اه كاينين <تصفيق> <تصفيق> ماشي <غابنية واحدة> <تصفيق> <تصفيق> اه <تصفيق> شويه اه صافي اه نشدو مني قلتي شو مني رخصتي لي صافي. مليون ابوني هنا. الله يحفظك، لا ما مازال شويه مازال. <تصفيق> داكشي اللي الله يسهل عليك. الله يحفظك. شحال قلتي ثمن اخر ثمن ديالهم؟ 12 درهم. <تصفيق> يعني هذا يعني هو اللي عطيتيني هو هذا اللي كاين هنا. ربعة. الله <تصفيق> يسر آه. الله آه. <تصفيق>